Ahojte, v môj najnovšom bloku sa zaoberám fenomenom emotikonov a tým, prečo ich používať v biznis komunikácii. Emotikony pomáhajú zmierňovať negatívny tón, a do písané komunikácie vkladajú chýbajúce emócie. Veď aj prvé emotikony vznikli vlastne preto, aby v e-mailoch rozliší sarkazmus od vážneho tónu. V mojom blogu sa dočítate, ako smáliky zlepšia vašu online komunikáciu na sociálnych sieťach a ako pomôžu zvýšiť mieru otvorenia vašich newsletterov. Ak ešte stále váhate, či emotikony zapojte do svojej biznis komunikácie, prečítajte si môj najnovší blog. Volám sa Martina Hadňanková a v sa .so. pracujem ako špecialistka na obsah.